Jos et löydä etsimäsi kirjaa tiedonhakuportaalia Andorin kautta, tarkista löytyykö kirjaa varastokirjastosta. Mene kokoelmatietokanta tutkatiin osoitteessa tut.finna.fi. Voit hakea kirjaa esimerkiksi perushaulla. Voit tilata varastokirjastosta vain sellaisia kirjoja, joita TTY-kirjaston kokoelmissa ei ole. Tarkista saatavuus varastokirjastovälilehdeltä. Pyydettävän kirjan täytyy olla tilaushetkellä paikalla. Siirry hakutuloksista kirjan saatavuustietoihin klikkaamalla kirjan nimeä. Kirjoilu sisään varataksesi kirjan. Lisää kirjastokorttisi tilisi, jos et ole jo sitä tehnyt. Klikkaa Tee kaukolainatilaus-painiketta. Tarkista, että tilauslomakkeen tiedottavat oikein. Lomakkeen lähettämisen jälkeen varastokirjastotilausta ei voi perua. Tee varaus. Kun kirja on saapunut TTY-kirjastoon, saat noutoilmoituksen sähköpostiisi. Voit uusia varastokirjastolainojasi Tutkatissa.